Město Hradec Králové a destinační management Hradecko zvou i letos rodiny s dětmi do Hradce Králové a okolí. Průvodcem atraktivit ve městě je Hradecký lev Gustík. Při letní návštěvě Hradce Králové sbírejte samolepky, za které získáte odměnu. Stačí navštívit 8 míst a výběr je z několika desítek. Seznam naleznete na webu gustík.cz. Jedná se například o Bílou věž, Muzeum východních Čech, Hradecké parníčky, městské lesy, kemp Stříbrný rybník, koupaliště Flošna nebo zahumny Zámek Hrádek Unechanic či Muzeum války 1866. Bližší informace se zájemci dozvědí na webu .cz, nebo z letáčku, který je k dispozici ve všech zapojených místech nebo turistickém informačním centru na Eliščině nábřeží v Hradci Králové. Soutěžit mohou všichni se svými dětmi, vnoučaty či kamarády. Letošním překvapením jsou také hravá setkání s maskotem Gustíkem, kterého můžete během léta potkávat na různých místech. Zažijte hradec plný zábavy.